اقول فيها انا البارح صدفت الزين في الساعة الثمان يمشي على رجوله ولا خطوات موزونة وقال للملك من شافاه يسوي به جنان في الحب قدره ويعرف كيف غانونه جذب قلبي تقول إنه حديد الهندوان وطلق على النيران من ارماش اجفونه كلامه بول ما يحتاج شيء للترجمان وكلمته دولار من عشاق مضمونة وام الرأس هندي الثرف فوق الثبان يا ريثني قاع بيم من الهلاك قرونه وما حدش شبهه في مصر او دوله عمان ولا بلاد الهند ذي بالجسم ولا الضالع ولا يافع ولا ساكن دمان هنال ذي صانوه في صقره وربونه ريت الحب له المسؤول ولا برلمان بقول للنواب ذي في القلب مضمونه وبوضح بتغريري المسؤول اللي كان بقول في التغرير مقدر عيش من دونه خوفني جماله وين بلاغ الامان من يوم شاهدته وعندي نفس محنونه هذا موجز الانباء وهذا هو البيان المفروض بالاعلام لبيته يا الله